TÁÁÁÁ! Zandu do boseni noc je ka sama dojje horita ta roczka čúhna moja prairoczka chúhna chúhna A Bože, môj čo mám sto?